ni YouTube Utakuta nyimbo nyingi ziko kwenye YouTube wale wote zile nyimbo niwezi wezi Ukifungua tu wewe gonga pale yu, kwenye YouTube utakuta siyo kuna watu wanajiita miziki kuna mi, mikito miki, miki, miki. miki mikito tunamtafuta Ah tuliingia naye uh -uh. Mikito tulimpa nyimbo wakati yuko hapa kaji Hatujamuona wala hajai kulipa bendi wala hajai kufanya maasiliano na sisi. Tulimpa baadhi ya nyimbo chache, hivi tunamsaka mikito. Anaitwa hatujua yuko wapi. Alikuwa hapa kabuni viwanja the leaders. Eh? Ni mkito sijui mkito. Aya, kuna wengine sijui wanaitwa miziki, wameandika dabu ile miziki sijui kwenye YouTube. Wote wale tunawasaka. Unaona kama watanisikia hapa kwenye vyombo vya habari asa watu mnoutumia mitandao ya sana hao naona tumia digita hizo hizo muambie eh tunawasaka watu wasiliane na sisi haraka sana watulipe haki zetu kabla tujawapeleka mahakamani tunawasaka wajisalimishe wenyewe nyimbo za twanga pepeta zimeibiwa kwa kifupi zote kwa hiyo hata sisi wenyewe Kuziweka katika youtube haiwezekani ukiweka kasha dubukiza wenyewe ila katika kufuatilia tunasikia kwama, Tanzania kuna mwakilishi wa YouTube wapi. Ndiyo tunatafuta sasa ofisi zao ziko wapi tukakae chini tuzipate hizo nyimbo lakini kwa kifupi walewezi, wa, wanaweza, wanaiba kazi za wasanii sasa hivi wameingia mpaka kwenye YouTube. Sio tu hao mlikuwa mnawafuta barabarani mnakamata tu machinga si na kamati. Sasa hivi wizi wa kazi za wasanii umekimbilia YouTube kwa sababu kuna hela. Kwa hiyo sisi hatujapata hatujaingiza hizo nyimbo zetu na zote zimeibwa mnazoziona kwenye youtube ni juzi tu ndio tumefungua ha, na wala hatujaweka nyimbo nyingi tumeziweka tu nyimbo Izi haya maonyesho yetu ya sasa hivi haya live haya Hayana hata wiki mbili kwa zote mnazoziona zimeibiwa. jua tumempa sisi siku nyingi sana wakati ndio haya mambo ya youtube yanaanza kwa hiyo hata sisi tulikuwa hatuna uzoefu wa kile kitu kwatu pale kwenye ofisi zetu tukawafata pale wakasema tunajaribu kuweka hizi nyimbo kwenye mitandao ili zisikike unaona wakatumia ujanja fulani na mimi kusema kweli nilikuwa sijajua mambo ya youtube bado ndio kwanza mwanzo alikuwa anaanza kuingia yani hata hajafahamika Kwe tukajua kama anafanya promo kumbe anafanya biashara kwetu tukajaribu kumtafuta tumemtafuta tumemtafuta hatumpati alihama ofisi yani baada sisi kusaini tu pale hata tujaenda kuchukua kopi yetu ya mkataba kutayarisha kumkabidhi zile nyimbo kakimbia ofisi tamalisafiri basi ndio ujumbe utamfikia kusiku na watu wanania wa hapa digital wenzao kumtamwambia mwenze. mimi nafikiri namalizia hapo niongezee ni, eh? ni pale alipoongezea mpumgenzi kuhusu wale wanamuziki ambao waliwahi kupita ndani ya kundi la kwamba na wenyeji wata na ni maswali moja lakini ni kama moja mawili nilionaongelea na Kota na ilaongelea Kakango pa? Ni kwamba ukiangalia wanamuziki walopita ndani ya kundi la Chongapepeta toka ina, inaanza ni wengi sana. Kwa hiyo tukisema na kiukweli ni kwamba kwa sasa hivi wale ambao wako nje walotoka wengi sana wanataka kurudi tena ndani ya kundi la Chongapepeta. Lakini tukienda kwenye uhalisia, yani haitowezekana kusema eti tuwarudishe wale wote ambao were kwa sababu sasa warudi kwa sababu tuko vizuri. Na na tunachoangalia kwamba lazima tuwe at least na na, na ambayo kwamba hata kama management itakuwa inaweza kumanage wale watu. usija ukawa na kundi la watu wengi sana alafu mwisho wa siku Wataudi tena kuwaandishiwa habari. Oh mimi slip uio mimi sio anafanya day waka, and vitu kama hiyo ndomo naza kuna kipindi cha nyuma tulijaribu kuacha pia zile academy lakini zile academy zilikuwa zinakuwa trained zikishafika muda zikiisha wale wanamuziki wanatawanyika wanakwenda kwenye bandi mbalimbali lakini wanaopata chances za kuingia twanga watifanya kazi twanga mtu alitoa twanga labda anataka kurudi anataka kurudi yeye lakini je ye, management inasemaje sisi tutaangalia je tuna uhitaji wa huyo mtu kwa sababu kiangalia kama column ya waimbaji mimi kama kiongozi wa bendi column ya waimbaji uh, ni nzuri ni nzuri kwa sabu inatosha na anijitosheleza. Zao kwamba wale waliopita wa, wa, hapo wa pia walifanya vizuri na kundi la twanga pepeta. Uh, lakini pia kulithibitisha hilo kuna baadhi ambao pia wamerudi. Mfano kama kakangu cha zibaba alitoka lakini sasa hivi cha zibaba amerudi. Tunampiga gita Miraji Shakashia alitoka ameenda uh, Tabora, Msimboro, Morogoro afiapi. Sasa hivi naye ana wiki apili, ya pili amesharudia ndani ya kundi la twanga pepeta. Kwa hiyo kulithibitishia hilo kwamba kuna watu ambao wa angalau watarudi lakini kwa kwamba hatutoweza kuarudisha watu wote. Lakini ukiangalia sasa hivi kama ninakwsema Dakota, anachokiongea Dakota ni sababu yeye yuko ndani ya ilo carpet. Ni ni kweli karibia wote ambao walipita ndani ya kundi la twanga pepeta wanataka kurudi kwa pepeta. Lakini hata tuweza kuwarudisha watu wote. Ila maana kwamba tutauwa pia bendi nyingi sana Dar es Salaam zingine nje ya, ya, ya, ya mkua wetu Dar es Salaam Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management Kilichopo mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply front office and hotel management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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda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 Wewe kijang? Wewe ni kibaka? ni kibaka? mziki. Eh. Ah. Ah. Ah. Za nini? Ah. Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure, Kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super yajayo.